Виїзд на трамплін, виконання акробатичних елементів та приземлення. Так змагаються спортсмени у зимньому виді спорту – лижна акробатика. Олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко – єдиний миколаївський спортсмен, який братиме участь в Олімпіаді 2022, яка відбудеться у Пекіні. Для фристайліста ці Олімпійські ігри стануть п'ятими. Розповідає про підготовку до головних стартів цього року. «Все стандартно. як і... Будь-який сезон. Ми розпочинаємо влітку на спеціальному трампліні. Це в Швейцарії ми стрибаємо на воду, готуємо свої елементи, щоб потім їх перенести вже на зиму. На початку зими ми їдемо в Фінляндію. там ми вже стригаємо на сніг, готуємось до змагань і вже у Фінляндії у нас проходять проходять перші змагання. Зараз ми тренуємося, залишилось тренуватися в Америці, у нас майже цілий місяць був підготовки і звідси ми прямо летимо вже на Олімпійські ігри. Олександр Абраменко говорить, пандемія коронавірусу впливає на підготовку та змагання спортсменів. «Кожен раз, як ми кудись вирушаємо на змагання, перед кожними змаганнями ми також повинні здавати ПЛР-тести. І якщо у когось із члена команди виявиться результат, що він захворів, то Цю команду знімають, просто зі змагань, ну ми перед кожними змаганнями, також нам присилають спеціальну програму, де ми теж реєструємося, вносимо свої тести, вносимо свої вакцини і також відповідаємо на питання, чи немає у тебе симптомів. Це от за три дні до етапу Кубку світу, і якщо ти цього не зробиш. ...тебе просто не допустять ні до тренувань, ні до змагань». На Олімпійські ігри у Пекіні без щеплення від ковід-19 потрапити можливо, ...якщо ти по прибуттю до Китаю перебуватимеш на карантині 21 день, розповідає Олександр Обраменко. Говорить, для учасників Олімпіади прописані багато вимог щодо дотримання карантинних обмежень. «Я бачив фото, що, наприклад, у їдальні там все, всі столи розділені. Стоять якісь пластикові перегородки, і ти маєш їсти сам на сам, тобто не поспілкуєшся нічого. Ще чув, що виїзд із села просто прогулятися пекіном це теж неможливо. Ти маєш тільки їздити на змагання і все на спеціальних автобусах, якщо ти ...десь вийдеш із нього не там, де потрібно, то теж потрібно буде як мінімум здати тест або навіть сісти на карантин». У лишній Акробатиці існують три критерії, за якими п'ятеро суддів оцінюють спортсменів, говорить Олександр Абраменко. «Судді оцінюють вихід із трампліна, це десь 20 відсотків... Потім саму фігуру у повітрі оцінюється десь відсотків 50 і приземлення оцінюють також десь відсотків 30, оцінюють по 10 шкалі, найвища оцінка і найнижча вони відкидаються. І залишаються тільки три оцінки, які сумуються і потім вже множиться на коефіцієнт». Перші олімпійські змагання з лишної акробатики у Пекіні відбудуться 10 лютого о 12 годині за київським часом. Це будуть змагання серед змішаних команд, в яких братиме участь Олександр Абраменко. «Я їду на Олімпіаду, зробити все можливо, можливо щоб піднятися на підістал, і не і у командних змаганнях, і у індивідуальних». Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого. Від України візьмуть участь 45 спортсменів з 12 видів спорту. Олександр Гресь, новини на Суспільному, Миколаїв.